انت ترفع الراسي عز الله انها تساوي ألف رجال تشعل على دحل وظوالي أختي وذي آماري بني جلاسي فس تشهد جرسات الافعال في عزوتي فالحياة عزوتي وهي وناسي ياما معاي وقفت في كل الأحوالي بزيب بزيب كل وصوفة اللي ينادي يا نادله بالكرم الكرم من هماني يا جوهره بالحسن يا لول يا ماسي مطروخة الوصف من كطيب ينهالي بنت الذي مجدهم بالعز متواسي بنت الذي مرقطه فوق السما عالي يا اختي المترفه يا ضي نبراسي فيك المنصفه اللي فيها يا يختاني والله والله <سؤال> لو وقت يا البل ما تسي والله والله